اشتقت لليمن اشتاقله طبعا كل لحظه كل لحظه اشتاق لليمن واشتاق لامي ولي مشتاق لامي مش بينا راد الشوق قد صار عادي هجو ما يا لحق هجو اكيد لسا <تكتنلأ يسامحك> حسيت من كلامك المشتاق لليمن مجرد ما سالتك دمعت نزلت من عينك ####شي اللي تذكرتيه؟ وآسف على هذا السؤال... لا تعرف أيش اشتقت فعلاً اشتقت للبساطة... <تصفيق> مشتاق بين بنار الشوق فاقد صوابي هجوم يلحق هجوم ضميتها يوم ما ودعتها في ذهابي سعدنا وأية العزوم قبل قدماها وارتاح وقت اكترابي وفيت فاصد رعنو <تصفيق> يا قهر قلبي من الغربه وانا في غيابي اشوف لا وقت شوف لا <تصفيق> اخي رجال لا وشافوا النيران تحرق شهابي صاروا علي يا نجوم ولا لا حوالي فيا الغربة بكل الصعابي والهم حولي يا حو طحى شافى عن رقابي حتى القيار ما اهتقوا